Καταρχά χαίρομαι που σας υποδέχομαι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες το Μεγάλο Μαξίμου μετά τη συζήτηση που είχαμε χθες με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο και τη δημόσια διοίκηση συνολικά, το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις περιφέρειες, τους Δήμους, κάτι το οποίο θα συνιστά και την εμβληματική μεταρρύθμιση των επόμενων έξι μηνών για το Υπουργείο. Ζητήματα τα οποία αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά και βέβαια ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς έχουμε πει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ότι εμπιστευόμαστε τον Έλληνα δημόσιο λειτουργό και θέλουμε να του δώσουμε περισσότερα ακίνητρα και περισσότερα εργαλεία να κάνει καλά τη δουλειά του. Εξάλλου, μόλις χθε τέθηκε σε εφαρμογή η βληματική μεταρρύθμιση του Επιτελικού κράτου που αφορά την δυνατότητα η οποία δίνεται πια στους γενικούς διευθυντέ να εκδίδουν ατομικέ διοικητικές πράξεις, μια τεράστια τομή στον τρόπο λειτουργίας της διοίκηση που αποκομματικοποιεί ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το, το κράτος και μεταθέτει βέβαια και το βάρος της ευθύνη στην ανώτατη ε, ιεραρχία των δημοσίων λειτουργών στους γενικούς μας διευθυντές.